Футболісти збираються на штучному полі, перепасовуються, розминаються, по воротах. У фінальному етапі розігруватиметься два кубки – малий та великий. Про формат футбольних матчів розповідає головний суддя Леонід Ізбаш. Фінальна частина турніру по збору коштів. Фінальна частина проходить на стадіоні для гри 8 на 8. Тобто воно менше, ніж стандартне поле поле для міні-футболу та футзалу. Формат такої фінальної частини – це всі команди, які приймали участь, вийшли в фінальну частину. Всі команди, які другі місця займали, вони зараз грають між собою і грають за немалий кубок цього чемпіонату. І команди, які зайняли перші місця, вони вище турнірній таблиці, вони будуть грати за перші місця великого кубку даного турніру. Емоції, штанги, травми, голи. Команди вносили по 1800 гривень, допомагали волонтери та інші. Хтось з грошима, хтось з організацією матчів, водою, смаколиками, закупівлею кубків, грамот тощо. Ми, звісно, побалуємо сьогодні нашими вкусними питаннями, які совсем совім уже з полужару будуть привезені сюди на місце проведення турніру. Але це пізніше. Дві команди зіграли у нічию. Визначатимуть переможця серією пенальті. Фінальний етап неодноразово переносився через обстріли міста. Співорганізатор турніру Володимир Пономаренко суму, яку зібрали, не називає. Чоловік говорить, що фінансовий потік одразу на рахунок призначення. У нас участь 18 команд. Тобто, команди заплатили взноси, хто хотів, звісно, мог виплатити більше. Тобто, гроші зібрали, автомобіль вже приобріли. Капітан команди Аміна про благодійний турнір говорить так. Вишли в фінал у упорної боротьбі. зіграли в полуфіналі Нічью, в фінальці виграли. От, в принципі, якби довольна. Дійсно, каніше що ждали дві неділі. Фінальна часі так як типу, не могли провести після обстріла. Організатори розповіли, що в малому кубку перше місце посіли патрульні поліцейські, друге аміна, третє фенікс. Великий. Найвлучнішими виявились гравці з Варварівки. Команда Глобал з Шевченкового. І третю позицію посіла команда одного з миколаївських барів. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.